Система спортивних шкіл нинішня вона породжує суцільний патерналізм. Таке сподівання виключно на бюджетне фінансування. Більше цього, розподіл цього бюджетного фінансування е, відбувається непрозоро. І е, кожен директор школи вирішує це зрозумілим і доступним йому способом. Хтось з печінкою, хтось зв'язками хтось які, якимось іншим способом. І, і е, є приклади, коли однакові школи за суттю своєю е, мають принципово різне фінансування. Спортивні клуби в більшості, країн, е, е, в більшості країн світу теж отримують фінансування з бюджету. Тут Треба це, про це обов'язково і чітко говорити, бо... Е, Тут є спекуляції противників реформ, які кажуть, що перехід на спортивні клуби, перехід на ринкову модель одразу позбавляє всіх бюджетного фінансування. Це неправда. Бюджетне фінансування існує, але воно розподіляється за зрозумілими, прозорими і відомими суспільству способами. Здебільшого це відбувається наступним чином. Держава фінансує рівними, рівну суму на кожну дитину, яка займається в спортивній школі. Наприклад, держава каже, ми зацікавлені в тому, щоб діти займалися в спортивній школі. Зацікавлені в цьому держава? Так. І вона визначає в бюджеті, я можу визначити там, таку суму. Це означає, що на кожну дитину, наприклад, там, 200 гривень, яка ходить в спортивний клуб. Ну, умовно. І кожен спортивний клуб або спортивна школа, як це буде називатися, неважливо, отримує е, таку суму. І кожен директор школи, і кожен тренер розуміє, що для того, щоб отримати більше грошей, треба залучити більше дітей. Відіскоп, спортивне відео.